بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا، اليوم كنتوا تواجدوا بالسوق مدينة السمارة الأقاليم الصحراوية 17/11/2022، تحياتي لكم جميعا. أه ننقلوا لكم الأثمنة ديال المواشي اليوم، إن شاء الله اليوم راه السوق شوية. كاين السوق، السوق اليوم عامر، السوق الخضر من راه فينا هو منو لهيه الفوق. المشاهدين المشاهدين الأعزاء بالأقاليم الصحراوية، تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الأعزاء. جميع المشتركين وجميع المشاهدين وجميع المتتبعين وشكرا لكم جميعا وتحيتي الاول واحد يزور القناه هو كذلك ومثال تحيتي لكم جميع مشاهدي الاجزاء غندخلوا للسوق دابا ونقول لكم الاسعار ان شاء الله تحيه للسل العربي الله يحفظك الله يبارك يلا سليم تمنتش الله اللهم بارك خير تبارك الله كما تشاهد مشاهدة العزاء الخير كيتواجد مدينة السمارة الأقاليم الصحراوية خرفان صرادة رقاق تبارك الله خرفان رقاق كالسابيين الزين تبارك الله اللهم بارك يا ربي نسولو دريس ديال الخرفان ديال دريس أو كاين دريس دابا غادي يجي عندنا دريس وا سيدريس؟ دريس السلام دريس بخير بس عليك الله يحفظك الخير ام لا هادوك وثلاثين 37 37 راس والله الا 44 فيها بالله 37 راس السي ادريس تبارك الله الخير الله يسر ليك 37 جمله, آه جملة, جملة والفرادي آه 40 اللهم بارك يا ربي الله يسخر لك عمري الله يستر لك عمو دريس يمشي كساب مدينه السماره مشايدي الله يهزا غاني على التعريف الحمد لله الله يجازيه بخير خير تبارك الله مشايدي الله يهزا بالاقاليم الصحراويه الله مشايدي بارك اللهم مشايدي الله يهزا وهاد النعاج متاو شحالهم من ادريس 44 44 الله يستر انتوما اللهم بارك اللهم الله ينعسيطا الله الله الخير راجل زين الله كي الخير الله يسخر <تع Fenchore> <سؤال> جامعة الجامع <روسم> زيانه زيانه الله يسهل لك قداد الله يسهل لك قداد هذاك الالبين ديال ما ديك ديال الحبيب نيت صاحبنا البيزي والحبيب هذا الخير هذا اه الخير اه سيدي الله يلاه اليوم راه شاد الالبين بارك الله يا رب هذا هذا راه مكتولد ثلاثه اييييه لا شوية لا. آه آه آه آه. آه؟ آه. أش... آه. لا لا لا بعيدة عليها. لا لا لا لا لا ها ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلينا لا لا لا لا لا لا لا لا 12 لا لا لا لا لا لا لا كير بعتيها جديد يربحك الله يسخر لي حيت يسخر ميلود ما ضيع والو الله يسخر باش هذه شحال سيميلود الحبيب هي شلين شلين تمن 14 زوينه تبارك الله الله يلا باقا غطاه مسكين شو خريفة خروف لا لا معيزه معيزه وعطونا فيها 16 هذه معيزه هي بنتها البنيه ديالها تبارك الله لأ. لا لأ. تيارة دي. دي. الله واقع زوينه وهذه تايره مقربه هذه نجات هذوك سولته وتهددو عليهم هذه راه مقربه هذه ديك راه <لا> شيشه الله يسترك الدست الحبيب الله يحفظك الله لك الله يحفظك الله يستر لك وشايدي الله عزاء كنتواجدوا في السوق مدينه سماره الاقاليم الصحراويه تحياتي لكم جميعا مشاي الله عزاء التليفون النمره ديالي عندك لابيل الأم؟ <تصفيق> أي آه أيه قول لهم إيه. سي الحبيب قول آه عندي صفر ستة ستة وستين زيد 39 زيد 76 زيد 99 زيد <تصفيق> إذا بغى سيدي آه آه آه آه آه شي حاجة نجيبها ليه للدار أيش هو هذا اللي في الأقاليم الصحراوية هنا قريب لك يتصل بك خاصها شي حاجة الله يسر لك يا الله يسر لك يا رسال الحبيب رسالة كيدير غير الله يرحم ليك الوالدين الله يسخر لك أنا شنو ندير معاك؟ ألفين 2400 ألفين 2400 فالروز هذا ياك اخي الله يخر لي الله غيمشي كان واني علي كاش قلتي الله بالله واش الله فين والله اوجد والله ما يجي والله الا ودمي والله واحد ما يديها والله ما ابلادي ابلادي ما هذا الحمد لله لا بلادي ما تواحل بالله انت لا والله راه صافي ما كاينش مشي ما الله شحال شريتي 50 درهم درهم الله هذا هو هو الله لا داكشي الله سبحانه وتعالى الله ابدري رينتواليك وهذا شحال هذا صافي نويتي نية هاي الله يسخر هاي الله يسخر داكشي اللي كاين الله لا لا زعك ورجق جمع حدك ورجق انا حمد الحول داخل السوق مشاي دي سير الله شراس لي الله يسخر ندخل. على 50 خمسين سليمان تالينا بخير 50 ألف ريال، الله يسخر خمسين يا سليمان، الله ريال، خروف زين تبارك الله، الله يسر لك. الله يسهل لي. زين تبارك الله، الله سردي ريال، هذا هذا لا الله ها الله يسر لك الله يسر لك الله يسر لك الله يكمل لك بالخير ان شاء الله يا رب الله يعاونك الله يكمل لك بالخير الله لا الله لا الله الله الله الله لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خير موجود الحمد لله كل الحمد لله عزاء 12 13 خير موجود تبارك الله قلت لي 12 13 اللهم امين مشايدي الله عزاء الماز بمدينه السماره 12 13 خير موجود الحمد لله ومشايدي الله عزاء خصاصي ####تحياتي ليك ياك وعلاش الله يسخر. كل بلاصه يجي يرزقها كل بلاصه يجي يرزقها الحمد لله الله يسخر. الحمد لله خير... كلهم يقولون الحمد الله كل ان زين الله اللهم الله يقولون أدي الله يقولون يا الله يا ان الله الحمد والشكر يا رب اللهم لك والشكر الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون هذه الله يقولون واش ذكرها آه جدي والدة هادي غير_واضح سكينة واش حسن؟ 22 مشا يدير لها وطالب فيها 24 ألف ريال والدة وليد وهي تنية اللهم بارك يا رب الله سخ مولاه ديال في الداخل دايرة ألفين ريال وهنا السي مصطفى واصلة؟ هنا بلاش هنا بالا 17 ميدليه يعني. والد ديال الجلبانه سي مصطفى 15 اه ديال ديال الجلبانه 15 مشي ديال الحمد لله اللي بغي يجي عندنا للاقاليم الصحراويه يدير لك السيبه مرحبا بيه، البال عندنا راه رخيص الحمد لله حنايا <تصفيق> الله يرحمنا برحمه الله سبحانه وتعالى، تحياتي لجميع الكسابه وجميع المغاربه جميعا، الله يرحمنا من عند الله سبحانه وتعالى، اللهم اديما علينا النعمه يا الله، السي مصطفى الله يجازيك، الله يجازيك اخويا الله يجازيك، أحمد ياسين بارك عليك، اه بارك عليك، صاحبي الله عطاك كي هيتي انا هي غل يما جمال وا لك شحال هو هارب علينا اش هذا الخير السيد عبد الرحمن هنايا اللهم بارك يا رب تالينا السيد عبد الرحمن فيها 18 بس بغيت لا لا اللي عطاوها اللي عطاو والبيع والبيع ديالها شحال السيد والبيع ديالها كنقول 30 بارك الله يا رب يما ز زينه تبارك الله لا والله آه؟ لزين. لا, لا روي لا روي هذي ياك؟ لابيل لا, بيل ها يا. لا بيل ها ها ولا ها لا عبد الرحمن؟ ولا لا آخر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 وسائل النقل الثانية. آه سبحان الله العظيم، اللهم بارك يا رب مشايدي الله عزّا، لكم جميعا كما تشاهدون مشايدي الله الناس بدات كتنقل الأغنام ديالها، أين السوق بدا تيخوى دا دابا، كما تشاهدون مشايدي الله عزّا، مازلنا 16 ألف ريال، 16 ألف ريال عاطين ليوسف، ومازال دابا باقي في السوق. تحياتي لكم جميعا مشاهدي الله من هنا نودعكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تحياتي لكم جميعا وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام